Tidak disunatkan untuk mengakikah anak yatim Kerana akikah ini dibuat oleh bapa kepada si anak tadi eh, Iaitu orang yang menafkahi anak tadi Tapi kalau bapa dah tak ada, dia berpindah kepada datuk Tapi kalau datuk pun tak mampu, maka tak perlu lagi untuk dibuat akikah untuk anak yatim tadi